V Gajerových kasárnách podle mých informací byl archeologický výzkum dokončen, následně Nastoupila fáze jeho znova zakrytí. To zakrytí je provedeno v souladu s požadavky památkové péče i s požadavky archeologické organizace. To znamená, aby se archeologický nález nepoškodil, byl zakryt geotextilí a následně zasypán, aby mohly probíhat stavební práce nad tím archeologickým nále nálezem a aby stavební činnost ten archeologický nález nepoškodila. Je to pevnost barokní sloužila k ochraně pohraničí, což je z pohledu České republiky v současné době zajímavá informace, ale tehdejší české království bylo součástí Rakousko-Habsburské monarchie, takže skutečně Hradec Králové a Jaroměř, respektive. Pevnost Josefov na místě obce Ples chránili pohraničí proti vpádu ze Severu a ze Slezska. Zbouhrana byla v druhé polovině 19. století, vlastně již v roku 1850 byla poprvé zrušena, následně byla zase aktivovaná, sehrála svoji úlohu v roku 1866, kdy tedy neměla válečné úkoly v té, v té bitvě, ale měla tvořit týl pro bojující vojska rakouské armády. Následně byla definitivně zrušena. Ta jednání o převzetí pevnosti město vedlo mnoho let. Až v roku 1893 byla podepsaná transakční smlouva, kdy město převzalo všechny budovy a všechny pozemky kde mělo za úkol tu pevnost jednak zbožit v dané lhůtě a mohlo ty pozemky dál rozprodávat.